Sä teet päätöksiä joka päivä. Haluat olla hyvä tyyppi, haluat kuulua joukkoon. Mutta joku raja. Sä voit olla se, joka ei päästä kaveria kännissä rattiin. Osa, se rohkee.